امام کے پیچھے غلطی پر کیا سردہ صاحب واجب ہوگا اگر مختدی کی ایک رکت باقی ہو اور درو شریف پڑھ لیا جائے تو کیا سردہ صاحب واجب ہوگا یا امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا جاوید انصاری دبئی سے جناب جاوید بھائی امام کے پیچھے اگر انسان سے اس قسم کی غلطی ہو جائے تو سدا صاحب واجب نہیں ہوتا نماز میں صورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں کس ترتیب سے اہلیہ انڈیا سے دیکھیں نماز میں صورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں جو سورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی صورت میں جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں جیسے آپ پہلی پہلے رکت میں آپ قلو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں المطرا پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے کراہت ہے اس میں مکرو ہے ناپسندیدہ ہے نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ گار ہوں گے بہتر یہ ہے کہ جو مصف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے ہاں پہلی میں المطرا پڑھ لی دوسری میں اللہ تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے سجدہ تلاوت کے بعد قراءت کا طریقہ نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد جب قراءت کریں گے تو پہلے تسمیہ پڑھیں گے یا نہیں آمینہ صاحبہ انڈیا سے جب آپ نے نماز میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا اس کے بعد جب آپ سردے کے بعد کھڑے ہوں گے تو پھر اگر نئی صورت شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھیں نئی صورت شروع نہیں ہو رہی تو جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں بعض آیتیں سرد تلاوت کی ایسی ہیں نا کہ وہ سرد تلاوت کی آیت ہے جیسے سورہ علق ہے سورہ علق جو بسم ربی کل دی خلق والی صورت ہے اس میں بالکل آخر میں سردہ تلاوت والی آیت ہے تو یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے اگر سردہ کیا تو اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو کر اگلی صورت پڑھیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کیونکہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے اور اکثر صورتیں تو ایسی ہیں آیتیں ایسی ہیں صدہ تلاوت کی کہ وہ صورت کے درمیان میں ہیں تو وہاں درمیان میں جب آپ نے سردہ کیا تو پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑے بغیر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ شروع کر دیں